a unajua acha acha kabla sijatoa tamko hilo bungeni. Wizara ipitie bodi ya filamu. Ilikuwa tayari linapokea malalamiko mengi ya mikataba ya wasanii mbali, mbali na imekuwa ikifanya kazi nzuri sana. Ya kutatua hiyo hiyo hiyo ayo mzuri Lakini tumechukua hatua nyingi eh, Kabla sisi kutafikia la majuto wezazo. Kwanza kutoa elimu kwa wasanii wetu wajue maana ya haki biliki walionayo wajue namne atingia kwenye mikataba yenye ubora lakini pili atakuishia hapo kupitia bodi ya filamu tumetoa mifano ya mikataba inayokubalika lakini bidi ya Tanzania laichukule somo anaeka Pependo anafanya mkataba wake ananyonyo ndio anakuja kutibia na wizara mtatu imebidi tuagize bond ya fedha na kufanya kazi nzuri sana kuwakalisha timu wanaona wanomalikwa na wale wanaomalikwa na matokeo kamekuwa mazuri wanachukua mifano michache tu hapa kama kwa ya yule kijana mmoja wa Mwanza usemi timu ambaye aliamkia kampuni ya papazi e, kuhusiana na America mafata ndio msukuzale akali kwa shilingi zake bilioni 8 yakaisha ndio kaza mmoja huyo huyo kijana akaelamkia eh awe flow in production akaiba shilingi bilioni 2 Ch chini ya usimamizi wa bodi ya fila kuna kuna kampuni ya RJ na Jerusalem walikuja walalamika bodi ya fila tumemwita na uhusika mmemwanyoya wenzake akaiba shilingi bilioni 32 kuna bibi nane huyu bibi sikujua mwevu ndani pale alira mke kampuni ya step entertainment Homa ni hutuje. Sisi mimi tunachotaka bali mlipe. Sawa. Ngoja nitoe 50% sasa kanipo. Sasa Sasa hizi kama mwezi. Kwa kwa mwezi step percentage ndio sasa miko mtumwa mwezi mzuri utaanza mama anahitaji pesa sana. Yeah. vile wanafanya hivi hivi. Wana wakalisha Kwa hiyo Kilicho niudhi tu pale kwa kitu kilikozunguka mwingine ni kwamba mzee majuto alifanya matangazo makisana. Facha kazi nyingi sana. Alafu aleniomba mimi waziri Mashahara yeye ndio hivi sasa. <laughs> <laughs> nikatoa, nikatoa kiasi tano yaliiuma sana. Kutoa Tanga kwa Mtimba. Maana mkioka anasema hede hapa tunakwenda. Lakini ukiangalia huko kwenye gari matangazo mzee yuko na shingu sana. Nikasema iwezekani. Kwa hiyo tulichofanya tumeonda kweli kamati ya yeah, watu tisa, wana sheria watano wataalamu wetu wa filamu watatu pamoja na uh, mtendaji wetu wa bodi ya filamu na mi mwenyewe naahudhuria na, na mara moja kiki kasiku kubwa wanaifanya ifanywa wao tumepata mikataba jumla kumi na tisa yote imepitiwa na chama wetu kwa kina na nilikuwa naangalia breakfast nilikuwa na nilikuwa na ndosa mushi wakati watu kutana Mikataba tisa ni ya Amri Athmani. King Majuto. Mikataba sita ni ya Steve Kanumba na Vincent Kigosi. Na mkataba mmoja ni, ni wa wa B Wastar Juma. Matokeo yake na kupatikia tutawafanisha baadaye. Kwa sababu ni swala la negotiation swala kusema pana hii sio fea. Wapongeza hapa fanya hivi. Sasa usiniambie mkataba tunasema bichache sana. Sasa tuwezi kuizalisha hiyo mikataba zaidi pasipokuja wenyewe wa unaohalalika si hiyo na halafu ni kazi ya kujitolea itumie nafasi hiyo wabongeza sana sana tuna sana hao wajumbe wanane wana sheria wanajitolea na hao vijana wangu watatu jokoba wanalipwa hawalipi kwa kile visoro ile pale tu sana sana ilichofanya mimi nikitoa maji na unajua wanye ndio kasi ndio kitu kiki sana, sana, sana tio, kito, wa, hiyo, muna, muna, Kwa majina wangu walakaa mpaka saa kwa kwa majina mimi naitwa Dr. Mkomeni Ernest Mgono kweli nimejisikia vizuri sana nimejisikia furaha nimejisikia kubarikiwa mimi ni mshindi wa tatu, wa, wa gari aina Reynolds Kwid kweli pesa ni impressive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 Kwa maelezo zaidi piga simu nambari tatu au 0766348652 KITM Elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.